יש לנו שני קווים מקבילים. מקטע קו AB ומקטע קו CD הם מקבילים. האם צריכים להגיד כי יש לנו שני מקטעי קו מקבילים, יש לנו כאן חותכים שעוברים דרכם, יש לנו כאן את החותך BC, ויש לנו את החותך AD. השרטוט הזה אומר לנו כי המרחק בין A וא� I, -E, סימן הקו הקטן הזה אומר כי המקטע הקו הזה הוא אותו מר... מרחק כמו המרחק בין E לD. דרך נוספת להגיד את זה היא כי נקודת E היא נקודת האמצע של מקטע הקו. נקודה E, נקודת האמצע של מקטע הקו AD. מה שאנחנו רוצים לעסוק בו בשיעור הזה, הוא האם הנקודה E היא גם נקודת האמצע של BC. יש לנו את השאלה הזאת שכאן. האם E היא נקודת האמצע של BC. אתם יכולים לנחש על סמך רוב השעורים שראיתם לאחרונה שידخن ויעלוזה כשר כל شو משולשים חופפים נראה אם אנחנו יכולים למצוקן נזה יחס או יחסיי חפיפה בין שני משולשים הבולטים שבסרטוט יש לנו את המשולש של למעלה בצד שמאל יש לנו את הסרטוט הזה למעלה כן אחדו זה נראהילו מצביע מעלה ואחדו זה נראהילו מצביע מטה יש מספר דברים שאנחנו יודעים לגבי זוויות קודקודיות וזוויות של חתכים הידוע מכולם וקיים יש לנו את, את הקודקוד הזה אנחנו יודעים כי הזווית A תהיה חופפת, או בעלת מידה שווה למידה של הזווית CED. אנחנו יודעים כי הזווית AEB תהיה חופפת. זווית AEB תהיה חופפת לזווית DEC. הכוונה בכך היא כי יש להן בדיוק אותו גודל, ואנחנו יודעים זה בלעד שהן זוויות קודקודיות. אלה הן זוויות קודקודיות. אנחנו יודעים גם כי A, B ו-C, D מקבילים. אז הקו הזה שכאן הוא חותך. אנחנו יודעים לדוגמה, יש כמה דרכים שאנחנו יכולים לפתור את הזאת, אבל אנחנו יודעים כי זה הוא חותך. יש כמה דרכים לחשוב על מה שיש כאן. נמשיך כאן את החותך, אנחנו נראה כאן כל מיני זוויות. אתם יכולים להגיד שהזווית הזאת שכאן, זווית A, B, זווית A, B E, זווית שכאן היא המידה שלה, אתם יכולים להגיד כי היא זווית פנימית מתחלפת לזווית ECD, לזווית הזאת שממש שם. ואם אתם לא ממש, אם זה לא מיד קופץ לכם לעין, אתם תגידו כי אלה מתחלפות הזווית הזאת שכאן. אם תמשיכו את הקו הזה קצת הנה, זווית מתאימה והזווית הזאת היא קודקודית. אבל בכל מקרה זווית AEB, נרשום זאת למטה, סליחה, זווית ABE, ABE, B E נאסזה בברור וב זווית A B E هي Ti יechופף פתל זה זווית אז כל מה A B E Ti -E. -E. אנחנו هي שהן זוויתים פנימיים מחלפות מתחלפות, פשוט כתבו סימן שכולנו זוויתים פנימיים. יש לנו כאן יחס מעניין. יש לנו אה, זווית חופפת לזווית, זווית נוספת חופפת לזווית, והצלע הבאה חופפת לצלע הבאה שכאן. הצלע של הברוד ירוק, צלע מברוד לירוק. אנחנו יכולים ליישם את זווית זווית צלע. זווית זווית צלע. זהו הסדר הנכון. אנחנו יודעים כעת כי המשולש הזה devastating עלינו לוודא כי אנחנו רושמים נכון את האותיות, יש לנו את הקודקודים או מתאימים. אנחנו יכולים להגיד כי משולש AEB אולי, עדיף אולי, שנתחיל עם הזווית רק כדי שזה יהיה מעניין, זווית BEA, נתחיל עם הזווית האדומה. נעבור על הזווית הירוקה ונעבור על זאת שלא סומנה. אנחנו יכולים להגיד שמשולש BEA חופף למשולש, התחלנו עם הקודקוד האדום, C, נעבור למרכז e, ואז נעבור על זה שלא מסומן D. ואנחנו יודעים זה הודות לזווית זווית צלע, הם זה לזה, צלע אדום ירוק. אדום, ערוק, צלה כולם חופפים. זה נובע מזווית זווית צלע, ואם אנחנו יודעים שהם חופפים, אז המשמעות היא שצלעות מתאימות הן חופפות. אז כעת אנחנו יודעים כי הצלע הזאת, אנחנו יודעים כי שני המשולשים האלה חופפים, והמשמעות היא כי צלעות מתאימות חופפות, לכן אנחנו יודעים כי האורך של Be, אנחנו יודעים כי זה Be, האורך של המקטע הזה BE יהיה שווה, זה המקטע שבין הזווית האדומה לזווית הירוקה. הצלע המתאימה היא הצלע CE שנמצאת בין הזווית האדומה והירוקה, זה שווה ל-CE. זה נובע מתוך ההגדרה הקודמת, אם מספר אה, מעט זה 1, זה 2 וזאת 3, כלומר זה מתקבל מתוך ההגדרה השלישית. אנחנו הוכחנו כי E נקודת האמצע של BC, זה נובע ישירות מעובדה כי BE שווה ל-CE. אנחנו נוכלים לס amen זט בקבים קטנים, מכתה הקב הזה שכאן, חופף في המכתה הקב הזה שמה Mashkan. בגלל שאנחנו יודעים כי שני המשולשים האלה חופפים, לא לכאורה, רשםו כן התוחחה בשתי אמודות. كان מצד שמול, מצד נמצא... מצאות שלנו, וכאן בצד ימין רשםו התנימוקים שלנו, ובאז ציינו.